da je moj prvi video mm, ovo je uvoda znate mm, Nači ja sam novi na youtube uh, nadam se da ću uživati u mojim videima uh, o, prosti čekajte E, da, želim vam reći, ako ste možda vidjeli, ne znam, ste vidjeli ovih 9 sekundi kaj je bilo prvih šta sam neš ulazio u igracu, ako to vidjeli, ako niste, uprosti, ne znam, sad zbunjeni, ali to, ne znam, znači, kad želim, kak se zove snimati, onda mi se to desi, probat ću video da neki drugi rekorder, kak se zove, znate, Da. Znači za ovu, kako se zove, e, prvi video o, sam planirao da napravim survival world i da preživljavamo u njemu, prosite što možda mucam ili tak nešto, ovaj ali prvi mi je video da znate pa stopuste se vi tako ako imate kanal, pa nemojte mi zamjeriti pa idemo u video. Biti, da idemo video da napravim taj svijet i da počnemo tu evo kako vidite znači, ja sam sada e, tu u loading screenu znate koji tu u loading screen dobro biti ne znate nek, nekak se zove znate tu kaj ste u obliku mislimo play settings se to znači ja vam neki pek koji može je imam taj screen znači No, se a može govorim nešto neki sto, nekad je čit u polu, da, ne znam. Da, sam se naviknula. Ja sam znači, na stolu 116. Berzi, čak ja nisam je upostoj, je 101, ne znam, jer meni samo to piše. Ne znam mak imate Minecraft PI, recite mi u komentarima, vi imate isto to. Hajmo pa početi napraviti svijet. E, da, i prije nego napravim svijet, e, moram vam reći da ako vam se svidi ovaj video stavite like, subscribe i zvonu, naravno, za notifikaciju, ako ste se već subskribali mm, i zvonu upavite, poridite, naravno. I, kako se zove, ajmo napraviti svijet, znači survival, naravno. Hmm, to više. Aha. Ja inače igram u svom svijetu na izi, ali... Aljde, da u ovom survivalu bude na... Um, ne znam, možda u ovom survivalu... Ako umrem, umrem, idemo staviti na hard. Z ne bih rađe stavio na hard, ali ubiti ne. Ubiti ne, ne, easy, ne, ubiti normal. Zabravo, znači ipak se mogu spavnati villager i zombi na normalnu neizivu, sad sam se sjetio, mislim možda da... Ehm, uh, oko Voyager zombija, alu... Ma, zaboravite. Znači, Seed... Ehm... Uh, imam ideju. Kak mi se kanal zove? Drnxhr, mislim da mi se tako zove. Da znate, random sam dao ime, neko kako se sviđo Na koordinante, to svakom treba. Mm, Nema Nema čitovanja. Znam. Jedino ću ovo napraviti, znači command block, ne, da znate da ne čitajem, znači da li imamo još tu ništa. Znači samo command block ovi. Experiments. Ne? Ne znam šta to radi. I ovo ćemo da umremo, da se onak možemo respawnati. Respawn radius Ne znam šta to znači, ako znate vi, volio bi da znao, možda to me sp spalna bliže stvarima, pa mi recite u komentarima, ako vi to znate. Playa permission joining, aj ja stavit ću na operatoru, možda dobim do bo boljevot. Bonus chest, um, aj ovaj survival, da. Starting map, da, sve ćemo, da. Svi znači, ime za svijet, ajmo dati, imam ideju, drn. X Haer znači P Among Survivor radi. Survivor se sezona 1 eto. Nego ovo bude znači sezona 1. Može ću još sezona da znate, pa zato Neće, va, neće ovo biti jedina sezona. Idemo stavi da bude crveno kao sezona, neće biti onako... Onako, evo, sezona 1. Dernixar, imam ide u sveću, čekajte. Evo ga napravio sam, znači proste već pet minuta je prošlo, ništa nisam napravio. Mislim, nisam napravio svijet, zna malo dugo, ali... Šta ovo, tu ništa, tu nam ništa ne treba, ne znam š, zašto ja ovdje imam te, nema šanse. Probao sam neki te koje na svame, ali neće, neće mi ništa nevidljivo, pa. čak i da žele naprejme survival s pekovima i tako, ne ne. Ček. I ja imamo startati, e, ja ne vidim rekorder, a evo ga. ja imamo startati, vidimo se kad uđe. Evo, ušlo je, mislim bio ušlo je, što je imao problem, bio sam, kada se zove, znate, trenutim sami tamo, kada sam bio intro, pa... da znate, prije ovog videa sam intro, e, i, ajmo sada... početi, naravno. Forimo čest. Dobimo stikove, dobimo jabuku, dobimo klubir, dobimo gud, dobro. Evo, kačete se sveti za svijetu za svijetu za svijetu možete. Nisam i mogo bi i vam. Nisam E, recite da mi u komentarima, da možete se sviđa koji se zavio odporn se zavio njoš nešto. I da, xp ili dvije će te kad uleg životinju. Mogu bi se zatova, je što E, e bio sam kako se, kak se zove i kako se zove plave čvijeće, plavo cvijeće, e krava super di je, vidiš bolca, vam sad, ajde da dobim xp, evo ga xp, vidite kako je samo šareno, to sam vam htio reći, znači tako šareno će biti, ota šta je ova planina, Kokova, dugačka, idemo uzet malo drva da imamo, a idemo do te planine onda da imamo joj ima nešto dobro. Uuu, uh, shvatio sam nešto kao pa mountain bar. Malo je nešto Bez potremena pa je različak, znači, pilič. Ne, i potremeni trader, ako mi su na ponaviti za glowstone. Meni je to najbedji trad, kaj glowstone. Sad možda mislite, ovo zašto je to najbedji Pa to najbolji trade radi ovo, da se ono, možeš osjetiti, možeš korirati puno stvari, bar po meni, možda je, ma, možda je nekim od rama, po meni. Uvijede se svijekom, uopisam. So. What the? Mobitel player, sada mislim, mobile player, pa zato. Ovo je super, mislim da tu mogu najpiši čak i uglja na mobilu. Idem vidjeti. Eee, um, ne znam kako nisam vidio, doslovno čekate da vidim. Negdje sam tu bio, ne, ne tu negdje, negdje tu, ja, da, tu sam bio i nisam vidio joj. Ajmo idemo pokupiti ovog uglja. Mogu bi ja čak živjeti na planinama, ovo. No, š... Mislim, znam ove možno šašo, ale nije lošno. Još uvno. O, super, sva so, uvnjenim. po, mislim, hlogom. O, proste, ja hoći smuži neviraš, neviraš, oh, yeah. neviraš, white bed ili nije white nego blue bed što je super znači blue bed, dobi blue bed a uuuu vidi oceana i vidi uglja what <laughs> aj joo evo to sam skupio i kada se zove ovaj ko super što sam skupio kola da sam napravio bazu radi kola. Dobro. Mislim, da, reliko. I... Novi dan. Super. Eee... Šta je ovo, samo jedan ili ima više? Jedan, okej. Okay. Dobre, samo jedan, i ovo bi bilo... Kako ja već imam? Stek i pol golda. E, ovoga, kak se zove, kola. Idemo sve to pretvoriti lijepo u blokove znači devet blokova super uzmemo krasu tebel uzmemo krevet idemo napraviti nešto kuću ili nešto o super besplatne kosti i strijele o super još škola. na super tako idemo sad i tu ajmo počet o još besplatnih strijela super Još je blokova od kola, 12 blokova. Mislim da ja za sada imam dovoljno kola da mi 12 blokova... Ne vjeram da to će se potrošit, će se bar negdje. Bar će mi trebati negdje. Naprimjer, trebalo bi mi mogli da, ja moram reći, 5 sati da dostup, naprimjer, kak se zove, peće na te stvari da izdrošim. Da, to znači da imam puno baš. Mogu biti čuvantura, neću čupati. Nema drveća to jako še, a ja želim napraviti kuću u pravom epizorju. U pravom epizorju, možda je pa skupiti kuda. Mislim, drva. Jesen ja se zutničak sijetoje dok sam majest. Šao, imam te belo kokosovo. Ja evo ga i to ojačimo. Samo čekam da se to speče. Evo, spekos se stale za 4 mesa, a sad mislim napraviti. Pieckeks i a mok sipaoem put. I Tako se već može živeti. Bye bye pikeksu. Pa mislim bye bye kak se zove. Stone pikeksu. Bokić. E, iron pikeksu. Idemo si uzeti hranu. Biti pričekat ćeš malo. Evo gašno je gotovo. Idemo sad uzeti crafting table. Ove kak se zove. Pronesne. E, kaj bi mogu zbaciti. Ne treba mi baš. Ne treba mi s tolom. Znači... To sam uza sve. nisam uza sve. I... Bacit ćemo... Aj, ribe. Ne, to. Tako. Idem sad... Ne znam di. Idemo vidjeti ovam tu. Ej, idem spavati zgova. Pada mrak. Pa, ajmo. Ja imao da je u drugoj epizodi lijepo istražim taj kev rad je ovu. Ne bi volio neumretnih. Ne bi baš volio rad, nije da ne bi volio umretnih. Mislim i to, ali... A mogu vidjeti kaj tu ima. A, samo se se vratio. Okej. Okay. Ovo je malo I... Idem naći neko mjesto da se napravim kuću. Evo napravio sam, e, kak se zove... Ja sam odlučio da ću živit u špilji. Oooo, ovaj wow, znaš, znači, mora se on pojaviti znači, kako bi ovo malo. Evo, znači napravio sam lijepo neki putić. Znam, miševe ke ružno. E, evo imaš gol što onak. Imaš ovo ovaj moja prilika. Ha. I Da. Ni znači ni reči. Dobro. Idemo urediti ovo. I eto, znači, završio sam, mislim, kuću, amo reći. Još ću to dekorirati, onak, iz epizoda u epizodu, znači, sad ću vam pokazati, spremni, tri, četiri, sad. Čekajte, pogledajte, ja mislim da ovo je šlijepo. E da, da ja samo stajem još nešto. Ovako, ima kamenja. Ima i lijepo ovako, super opra je dobro izgleda i eto ovo je moja kuća za početak, nadam se da vam se sviđa kuća mm, i to je to od ove epizode, nadam se da vam se sviđa, a je ostavite like, subscribe, zvonu i ne znam šta više. I komentirajte video ako jeste, naravno. O, vidi, psić. Imam kosti. Nemam. Nije bitno. Znači, nadam se da ste uživali. Čekite. Nadam se da ste uživali u videu i da znate, to je to. Nadam se da ste se ljepo provodili i sve to. A mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!